Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb. A felnőtt azt csinál, amit akar, a gyereknek pedig azt kell csinálnia, amit a felnőtt akar. Legalábbis addig, amíg nem jön a kormány, mert akkor a felnőtt sem csinál azt, amit akar, hanem azt kell csinálnia, amit a kormány akar. Na jó, de mit akar a kormány? Megoldani, hogy minél kisebb áldozattal megúszuk a járványt? Vagy csak népszerűségre gyúr és lájkokat gyűjt? Erre kerestük a választ ezen a héten a Szabad Infóban. A kormányzás a pillanat uralásának művészete. De ez tipikusan az az eset, amikor azért nem tőlem várja a részleteket. Nem fogom tudni megmondani, hogy Kásza Miklós elrendelte ilyet a kórházigazgató körében. Nem is van ezt a konkrét kormányrendeletet, úgyhogy ezzel most nehéz helyzetbe hozott. Oké, okay, lehet, hogy Géfodor Gábor, a kormány egyik fő ideológusa nem pont az ilyen pillanatokra gondolt, amikor ezt megfogalmazta. Pedig ha valamikor, akkor most igazán szükség lenne a pillanat uralására, hiszen sosem látott helyzetben vagyunk. Olyan időszakban, amikor érthető beszédre van szükségünk és egységes, világos útmutatásra. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy Budapesti és Pest megyei lakos esetében nem fér bele, hogy elutazzon vidékre és ott folytasson szabadidős sétát, kiváltképpen nem aludhat ott. Ebben a kérdésben a kormány világos álláspontot foglalt el. A rendeletben a korábbi kiárási korlátszásokról szóló Budapesti és Pest megyében ma is hatályos rendeletben meghatároztuk azokat az eseteket, amikor valaki az ingatnát elhagyhatja, hogyha az ingatnát elhagyhatja, akkor a főváros, illetve Pest megyét is elhagyhatja. Sokáig nevetgélhetnénk ezeken a formai hibákon, de a helyzet ennél komolyabb. Az nem úgy megy, hogy a kormány egyik pillanatról a másikra bevezet valami súlyos korlátozást, és válaszol egy nemzet haptákba vágja magát, bezárja a boltját, otthon marad, tanítja a gyerekét, gondozza a kórházból kirakott nagymamát, és nyeli az égkopot, ha közben megszűnt a munkája. Az emberek akkor fogják betartani a korlátozásokat, ha megértik, és átérzik, hogy ezekre szükség van. Ez pedig akkor lesz, ha a kormány válaszol a lényeges kérdésekre, nem pedig nevetséges praktikákkal traktál. A rúzsoknak, a szemceruzáknak a külső felületét is töröljük át fertőtlenítőszeres kendővel. De a kérdésekre nem válaszolnak. Április elején gyors kutatást végeztünk, amiben 19 újságíró tapasztalataira kérdeztünk rá, velük korábban mély interjúkat is készítettünk egy átfogó kutatás keretében. Amit akarnak, elmondanak, amit akarunk tudni, azt nem tudjuk meg. Így fogalmazott az egyikük. Az elején még valamennyire konstruktív volt a légkör, de ez gyorsan megváltozott. A fordulat március 15-én, ironikus módon épp a Magyar Sajtónapján következett be, amikor a 444 újságírója a vírus tesztelésének protokolljáról tett fel kérdést, mire Kovács Zoltán államtitkár válasz helyett lekezelő hangnemben kioktatta az újságírókat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell okosabbnak lenni, mint a járványügyi szakemberek. Sokkal több kárt okoznak, higgyék el azzal, hogy okosabbak próbálnak lenni és szenzációt próbálnak keresni minden egyes eset mögött. Innentől pedig elkezdték online tartani a sajtótájékoztatókat, amikre előre el kell küldeni a kérdéseket. Ezekből ismeretlen szempontok alapján válogatják ki, hogy mire válaszolnak. És amíg strandra, állatkertbe vagy fagyizóba már lehet járni az ország nagy részén, az operatív törzs sajtótájékoztatói különös módon, még mindig az újságírók távollétében gondosan megszűrt kérdésekkel zajlanak. A dologban az a legfurcsább, hogy váratlanul kiderült. Nem azért nem tájékoztatja a nyilvánosságot a kormány, mert neki magának sincsenek információi. Valójában világszínvonalú tudást kap napi szinten kutatóktól és szakértőktől a döntések meghozatalához. Ezt annan lehet tudni, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezett egy online konferenciát ezekkel a kutatókkal, amit ugyan nem vert nagy dobra, de utólag csak közzétette a konferencia videóanyagát. Másfél hónappal a veszélyhelyzet kezdete után ebből tudhatta meg először a nyilvánosság, hogy a kormánynak egyáltalán van mire alapoznia a döntéseit. Azonban hiába a tudományos háttér, a kormány döntései továbbra sem tűnnek valami tudományosnak, amire magyarázatot adhat, hogy a kormány számára most is a saját népszerűsége a legfontosabb. A kormány állítólag most az eddigieknél is gyakrabban rendelt közvéleménykutatásokat, és ezek eredményétől függ, hogy milyen döntéseket hoznak egy-egy megosztóbb kérdésben. Így fordulhatott elő az, hogy Orbán Viktor húsvét előtt az utolsó pillanatig halogatta a kiárási korlátozásokkal kapcsolatos bejelentését. Amiben aztán az önkormányzatokra hárította a felelősséget. És bizonyára egy nap közben elvégzett közvéleménykutatásnak köszönhető az is, hogy míg Orbán Viktor reggel még az iskolabezárás ellen érvelt a Kossuth rádióban, a TV2 esti propaganda híradója, követte is az irányt, és felelőtlennek bélyegezte az iskolabezárást követelőket. Súlyos károkat okozna az ellenzék ötlete, ha bezárnák az iskolákat, ezt mondják a szakértők. Röviddel ezután, péntek este Orbán Viktor mégiscsak kihirdette az iskolák bezárását, mégpedig a saját Facebookján. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem lehetnek be az iskolába. És nem ez volt az egyetlen fajsúlyos döntés, amit a miniszterelnök a Facebook oldalán jelentett be. Nem könnyű magyarázatot találni arra, hogy miért nem az évi 100 milliárd forintból fenntartott közmédiát használja erre, ha csak nem, a lájkvadászat like az. A köztudottan buta használó Orbán Viktor Facebook követőinek száma ugyanis időközben 1 millió fölé nőtt, de a fiatalokat inkább az Instagramon célozzák meg, az érettségéről szóló kormányrendeletet például ide rakták ki, miközben a magyar közlöny hivatalos szövegére még órákat kellett várni. És bizony a magyar közlöny, amit pedig joggal nevezhetnénk a világ legunalmasabb folyóiratának, az utóbbi időben sokak életében jóval fontosabbá vált, mint korábban. Mégis, amióta csak fennáll a veszélyhelyzet, állandósult az az abszurd forgatókönyv, hogy a kormány napközben bejelenti az új szabályt, de a pontos szöveg csak valamikor éjszaka jelenik meg a közlönyben. Ennél is nagyobb baj, hogy sokszor a jogszabály szövegében sincs sok köszönet. Zavaros, önellentmondó szabályokat alkotnak, az állampolgárok jogos kérdéseire pedig nincsenek válaszaik. Térjünk csak vissza egy percre ahhoz, hogy akkor most végül is le lehet-e menni Budapestről a Balatonra? Szentkirályi Alexandra szerint ez ugye? Nem fér bele. Csak hogy a jogszabály ezt egyáltalán nem zárja ki. Sőt, pihenési, sportolási céllal a budapestiek, Pest megyeiek is elhagyhatják az otthonaikat. És hogy mit mond erről az operatív törzs? Továbbra is bízunk abban, hogy Budapesten, illetve Pest-megyében lakó állampolgáraink kizárólag alapos indokkal hagyják el otthonaikat. Hétfőtől a vonatkozó kormányrendelet szerint Budapest és Pest-megye területén az üzletek korlátozott nyitvatartása, illetve a kiárási korlátozás fenntartására vonatkozó rendelkezések továbbra is hatályban maradnak. Ezeknek a rendőrségi ellenőrzését továbbra is végrehajtjuk. Nos, ha valami, akkor ez Tényleg kiválóan megy. A jogsegészolgálatunkhoz csak úgy záporoznak a megkeresések, amiatt, hogy a rendőrség egyre másra bírságol a kiárási korlátozás megsértése miatt. Ö, Mármint, hogy mi miatt? Tényleg az van, hogy számon kérik egy szabály betartását, ami mindössze 5 hét után éppen most változott meg alapjaiban, és amit még a hivatalos tájékoztatás sem képes normálisan értelmezni? Igen, tényleg ez van. Tudja a rendőrség bárhogy ellenőrizni, hogy az épp igazoltatott polgár jogellenesen ment el otthonról? Nem. Nem tudja. Meg lehet valahogy állapítani, hogy ki minősül Budapestinek vagy Pest és ki az, aki vidékinek számít és szabadon mozoghat? Nem. Nem lehet. Tehát akkor még egyszer. Ennek ellenére is bírságolnak a rendőrök? Igen. Bírságolnak. Úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, aki úgy gondolja, hogy jogellenesen kapott bírságot, hogy ne ismerje el a szabálysértést, mert akkor még legalább van esélye a jogorvoslatra. Foglaljuk össze, a kormánynak vannak pontos adatai, de ezeket nem árulja el. Az újságírók kérdéseire nem válaszol, és úgy várja el tőlünk a folyton változó szabályok szolgai betartását, hogy maga sem képes őket normálisan elmagyarázni. Miközben sorra bírságolja azokat, akik szerintük megsértették a szabályokat, valójában a népszerűségi indexét figyeli ahelyett, hogy tudományos alapú, megbízható adatok alapján hozna döntéseket. De akkor miért nem oldjuk meg ezt a helyzetet magunknak? Ha már úgyis a félország otthon süti a kenyeret, vág hajat és fut maratont a balkonon, miért nem kérjük ki ezeket a menő adatokat, és próbáljuk meg mi magunk értelmezni őket? Nos, a kormány azokra is gondolt, akiknek ilyen terveik lennének. Épp most változtatott a közérdekű adatok kikérésének szabályain. Aki a koronavírussal összefüggő információra kérdez rá, annak innentől nem 15, hanem akár 90 nap alatt kell válaszolni. Egyszerű, nem? Május 10-én benyújtod, és augusztus 8-án már választ is kapsz. Vicceskedhetünk, de a helyzet mégiscsak az, hogy itt pár millió állampolgár válaszokra várna. És ezúttal nem olyan költői kérdésekre, mint hogy miből is gazdagszik Mészáros Lőrinc. Nem. Ezúttal az érdekli az embereket, hogy ha lemennek a parkba a gyerekkel, akkor gondor viselkednek, vagy óriási járványveszélynek teszik egy magukat. Hogy jogszabályt sértenek, vagy jogkövetően járnak el. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre pedig a kormány nem ad választ. Oktondi kisgyereknek nézi a polgárait, pedig minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy felnőttnek lenni sokkal jobb. Mi viszont itt vagyunk veletek. Az elmúlt hetekben már 1500 egyedi megkeresésre válaszoltunk, és folyamatosan frissítjük tájékoztatóinkat a TASZ.hu per koronavírus oldalon. Jogi kérdéseitekkel keressétek továbbra is ingyenes jogsegészszolgálatunkat, a jogsegédkokat Stas.hu címen. Ehhez az óriási munkához szükségünk van a támogatásodra. Támogas minket, hogy a rendkívüli helyzetben is biztonságban érezhesd magad.